Terezko, česká, mám Terezko, no mám už hodně Terezko, Já jsem Terezko, No <tějí většiný> <tějí většiný> mám Terezko, se. Terezko,